Directiv de partid, ce trebuie să spun PSD-i sub care apar la TV despre interviul lui Ponta de la Stiri pe sursero. Interviul de două ore acordat vineri de Victor Ponta pentru Stiri pe sursero. face fururi pe internet, în ciuda embargoului impus pe unele televiziuni. PSD-a pregătit sub -i mesajele de contracarare, care au ajuns sublinierei la fostul premier. Acesta face public, pe pagina sa de Facebook, principalele mesaje pe care comunicatorii PSD trebuie să le transmit ca reacție la interviul de la Stiri pe 0. Am primit eu ca deputat box mesageul PSD de azi, pare facut de cineva mai sarac cu duhul decat martorul Marian Vanghelie, cred ca sunt plecati consultantii israelieni. După ce va au uitati cu seriozitate la interviul meu puteti sa va amuzati cu reacția lui Dragnea, Virgulă scrie Victor Ponta, după care prezint directia de partid. Mesajul zilei PSD Dezvluirile despre Victor Ponta Mesaj principal, Victor Ponta i-a teredat partidului colegii în favoarea statului paralel. O toate declaraile din ultima perioadă ale președintelui PSD, ale fostului primar Marian Vanghelie au fost confirmate atât de evenimentele care au avut loc, cât și de merturiile mai multor persoane. O toate aceste conduc la concluzia clar ce... Din păcate, fostul preedinte PSD, Victor Ponta i-a teredat partidului colegii de partid în favoarea statului paralel. O anumit sau a propus în funcții publice cheie persoanele agreate de statul paralel, Ioan Rus, Covesi, Bica etc. A colaborat îndeaproape cu diverii exponenți ai statului paralel, Maior, Coldea, Oprea, în defavoarea PSD, i-a tăredat partidului i-a dat demisia printr-o decizie unilaterală i-a trimis astfel PSD în opozie fecând loc guvernului de Tehnocra dorit de statul paralel, i-a tăredat colegii de partid de ceror arestare a negociat-o cu statul paralel. O toate aceste aspecte sunt confirmate de merturile mai multor persoane, precum și de evenimentele reale care au avut loc în perioada respectivă.